Løn er ikke det værste, vi har om lidt. Er mit nye kontor klar. Dag og velkommen til Spørg Ulla. I dag skal vi snakke lidt om at forhandle løn. Noget, I godt kan give lidt mere vest end derude på tegnestuerne. Og Anders, han har sendt et brev, som alle medarbejdere har fået i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. Ledelsen skriver: Kære medarbejdere, i forbindelse med de årlige lønforhandlinger har ledelsen besluttet at hæve alle medarbejderes løn med 500 kr. per 1. april. Hvis I ønsker I en lønforhandling, skal I kontakte jeres nærmeste leder. Og jo, så nemt kan det gøres, hvis I bare sidder der som sådan nogle tamme måger. Første det et vigtigt budskab. Hvis I ikke bliver inviteret til lønforhandling, ja, så må I altså invitere jer selv. Og så må I tage en bedre kage med eller noget. I skal gå til lønforhandling hver eneste år og kræve mere i løn og kræve svar på, hvad I skal gøre for at få endnu mere løn. Hos Anders, der ved de jo ikke engang, hvorfor de har fået de der 500 kroner. Løn, det skal være individuelt forhandlet, og det skal være ved grund i kompetencer, ansvar og indsats. Og ikke bare sådan massedrysseri med 500 kronesedler. Det var den. Nummer to mig vigtigt budskab. Lønforhandling, det er altså ikke bare sådan ligesom juleaften, hvor gaverne de falder ned i skødet på jer. I forhandler løn året rundt hele tiden, og det kræver knofedt. Så nu for at skrive jeres resultater ned, og når I så møder chefen ude ved maskinen, så sørger jeg lige for at fortælle, hvor godt styr I har for jeres sager. Og så siger jeg: chef, det er godt nok en flot trøje, du har på i dag. Og det er også selvom den er grim. Og brug Dansk Industris lønstatistik. Der er nogle meget fine tabeller, der er opdelt på køn, og angst, og stillingskategori, Dem kunne I godt tåle at kigge lidt mere på. Og høre jeres tillidsrepræsentant, hvad lønnen er helt konkret for jeres virksomhed. Lønforhandling det kræver, at man banker i bordet og siger, jeg vil have mere. Og gør jeg ikke det? Så har jeg én ting at sige til, så bed I selv om det. Har du spørgsmål, kontakt Forbundet, arkitekter og designere. Du ved, hvor vi er. Ugh, hej, der var lige ved at røge noget med ud.